<تسجيل> <الكتور> السلام عليكم سيدي الاعزاء تحياتي لكم جميعا اليوم كنتواجدوا في السوق مدينه سمارار للمواشي تحياتي جميع. <تسجيل> لكم جميعا غنقل لكم الاسمنه ونشارككم معكم <تسجيل> <ربقى سمع>. اجواء <تسجيل> السوق تحياتي لكم جميعا سيدي الاعزاء كالبه الاودا والله 14 14 العوده ب خير موجود موزوز الصحرا رخيص الحمد لله كيف اش دايره في السن باقا صغيره باقا صغيره كدير السنان تبارك الله ولى زعما بعد العوده كيفاش قاديه ما كدي تخلي ديال هاد القيض راه واعر الماكله الماكله ما كتشهز قدام الله يكون في الجوار كتبغي الماكله صراحه انا مانيش فيها الحمد لله ما خاصها خير ولكن الا الوقت بغات الماكله في الوقت باغا تهرل باغا دوش باغا تري معليش الانسان إلا ما شاف واحد البي ما تذكر من يبيع. الله يحفظك الله يحفظك شكرا لك تحية لك غادي نمشي نصور العوده نمشي نصور ان شاء الله ضروري آه <متصفيق> الله يسخرنا الله يحفظك شكرا ليك الله يحفظك تحيتي لك الله يحفظك حيدة نور الدين ها هو اخويا هو حدانا عطوه تحية مننا. الله يحفظك الله يسر. اللهم بارك يا ربي دي العوده ام الشيدي الهزال ليك اشرها هذيك اشرها بالجامعة. عوده زينه تبارك الله الله عليكم الله يسر الله الله بارك الله الله فيك الله سلام <سؤال> سلام سلام سلام سلام الخير سلام الخير سلام الله سلام سلام سلام سلام الله سلام سلام دهما سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام الله ذلك اين السهاله لا رحمه هذا بس عليك هاني الله يحفظك الله يرضي عليك هاني يا هاني يا الله صحب الداخل كازا ناس الاقاليم الجنوب الحمد لله مزيانه سيدي الخير ديوك سي عطاو 34 34 بجوج شنو دايرين في السن سن جامعه في الجامعة. جامعه باقي ها. صغارات باقي باقي راه مازال صغار باقيين ما كاين ضرار لا هاديك هذيك ضر راه مزيانه د الرحمن. هادي سمينة. هادي والبيع ديالهم شحال ها 40 يسر لك يسر لك إقليم الصحراوية جنوب المغرب مدينة سمراء كما تشاهد مشاهدة الأعزاز الخير هذا تبارك الله خصاس تالي نال الخير ستة وخمسين زين تبارك الله الله يسر خل مشاهدة الأعزاز ستة وخمسين ريال تبارك الله يا رب الله <تص task> مصطفى سيدي قلب أي راه لا لا زين تبارك الله 15000 <تصفيق> <جامب shifve> <ćuk> <t> الله يلاه تبارك الله المناسبه زين باقي الفم باقي الفم ديالو زين الله فحال هذا الاغنميه واخا حاجه الاغنميه الله بارك يا سير مزيد تلينا الخير يا سي مجيد تلينا الخير حوالي 16 اللي اللهم يسرها السلام عليكم وعليكم السلام الشريف خير كيداير يا سيدي الله يحفظك يا الخير يا سيدي كاينه 10 ياك مزيان الله عندك عندك اللهم بارك يا رب شيدي الله يهزا 10000 ريال ألف للراس نزيت. والله يستر لك اسمية راني يعني ما عارف اسمية. الرياحي ثلاثة مديتهم. ها? تنتعش وثلاثمائة ربعين هاته ربع. بارك الله. تلاشة. الحولية دي بش حالة مصطافة? منتعشة. منتعشة الفرية. الله مبارك يا الله. بارك الله عليك الساب دي انا. ساب. تحيي لا لا زينة بارك الله. الله لا زينة بارك الله. الله, الله. الله يصليك. بارك الله فيك جوج اللهم ما دارك يا رب ما حديم حديم حديم حديم حديم. لا مان. لا ماني علاش بكذب على شغله سي عمر سي راه ما عمر الله يحفظك ما كذب على شغله راه ما واحد الله هذاك الشيء والبيع ديالهم شحال 30 ما فيها باس 30 الله يسر الحمد لله الله لكم بارك الله سي عمر شاهية شي لك؟ رحيتك الساعمار الله يحفظك الله عبدك أكتبالي غدي الصحراء حق نارة مش شوية ها شقدير ها خلطوا شوية ها كنا في الاربع عندكم لا لا لا لا واحد اثنين اثنين وا لا وا يوا ما ها اه ولا لا وا واش شا الكمين وش هطوك ها براي اعطوه لتلاتة وعشرين براي كان له 26 26 انا بعيد بارك الله سترا سيدي راه ما كاين ما كاين والله الله اه لا لا لا لا <تصفيق> الله يسر سيدي 24 سيدي الله يسر الله يسر الله يسر الله يسر الله الله يسر الله الله يسر وهذيك طار فيها 6000 ريال 6000 ريال اللي خير هو من الله, يسر. الله, يسر. الله يسهل الله يسهل الله الله يسهل سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام حي سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام الله يسر الله الله ياك راه على الله شنا الحليب شنا الحليب شنا سنال الحليب تعالى تعالى شري هذا واش الارقام بالاحمر اه صافي تعالى سنال الحليب وصلوا الحليب اه الحليب اه زيت قلب ها سي الحريفي سير سير العفدي سير خلاص واهلي واهلي راه بلاصه الخيل عبدا هذا الحليبس حميد حميد جوبت صافي اللهم يا رب جوبت جوبت جوبت الله تبارك الله. هذا اكثر منك هذا هذا لكم هذا هذا الله هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا الفيديو مشاهدي نشاركوا معكم الثمن خيل تبارك الله الشريف الله يبارك الله يسر ليك اختي خير الله يبارك فيك شريف <تصفيق البارك> آه. <تصفيق> <قصبيب> آه. <تصفيق> <تصفيق> شريف غشوف. شريف شريف عجبه الخير وجا حداه صافي مليح تبارك <تصفيق> الله والسلام عليكم ترا هذا راه حريفيه هذا لعبتي حايف لعبتي بارك الله يا ربي لا لا زينة سهلة هي سهلة الصراحة خلي خلي النمرة ديالك <تصفيق> خلي <تصفيق> <تصفيق> ####زيد صفر ستة ستة وتسعين ستة وتسعين ثمانية وتسعين الله يزال العودة أه أه المهم راه اللي عجباتو هاد اللي عجباتو هاد العوده معند هاد السيد هذا مرحبا به مرحبا به دابا شحال واصله سيدي بغينا في 70 بغيتي في 70 في 70 سبيع صافي هذا هو المقابل 70 قالك باغي 70 صافي صافي سبعين. 70 70 حتى 70 الله يسهل يارب والله والمليح الله ده العوده زينه تبارك الله دلسنا الحليب ها شتا لا لالا سنان الاسنان ديالها سنان الحليب واهلي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 تبارك الله يعني. سيريا؟ الله يا ربح هو هذا اه هو الربح الله ريال الله البيع ما فيه لا يسا 70 تعطيها ب 70 الله يديك هو شوف شوف واحد القضيه اه ومال كيطلع من داك واحد ما شي حاجه الله آه. كل شيء ديال yeah. الله سبحانه داك كاين شي واحد قدام عمره وائلي ما هذاك ما. الشيء لكم جميعا مهنا. كنودعكم كينتهي الفيديو السوق والمهيمه هاد العوده اللي عجبتو راه خلينا النمره ديال السيد مولاها يتصل بها مشاهدي الاعزاء سوبليك اخوان والى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي لكم جميعا والسلام